السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع نص دور مساحة ربعمية متر شقة مساحة وموقع مميز متفرع من شارع شها التفاصيل كلها بالكامل هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة منخش منها ده باب الشقة عندنا لوحة كهرباء كبيرة معمولة في المكان ميزة إن مساحة الشقة كبيرة جدا تفاصيل والسعر اسفل الفيديو اول حاجه بنخش منها نلاقي غرفه هنا فيها خزنه كبيره موجوده طبعا مساحتها حلوه نحاول اجيب لكم المساحه وليها الباب بتاعها بنطلع هنا على ريسبشن التوزيع توزيع الغرف كلها هنخش على ايدنا الشمال الاول اول حاجه بنلاقي غرفه هنا او ممكن تبقى مطبخ طبعا هي هتحتاج شغل واعداد تظبيط طبعا للناس اللي هتحتاج ان هي بس احنا بناخد سعر تحفه جدا ومساحه وموقع خطوات من شارع شهاب عمارة مدخلها شيء جدا وفيها امن وحاس هوريكو الفيو من هنا احنا شايفين شارع شهاب بالكامل ده ممكن يبقى غرفة كبيرة في عندنا الغاز موجود وممكن يقدر يستخدم مطبخ كبير جدا يتعمل للجزء ده ويبقى خاص به اللي هو المساحه دي كلها هجيبها لكم بزاويه كامله تبقى المطبخ بالكامل، طبعا احنا هنطلع من المربع اللي فيه حمام الضيوف وفي يعتبر ممكن تبقى غرفه شغاله والمطبخ جوه حسب التقسيم طلعنا تاني على ريسبشن التوزيع وهنخش الجزء اللي على ايدنا الشمال تاني ده جناح لوحده في الغرف أول حاجة عندنا غرفة كبيرة ميزة ان الشقة كلها مش مجروحة احنا فوقنا طبعا أدوار والأمارة زي ما قلت لكم فيها اتنين أسانسير فميزة ان المساحة كبيرة طبعا دي اول غرفة عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الجزء ده طبعا الحمامات دي تتغير وتتعمل كابينة شاور هتطلع منها حاجة حلوة بعد كده جزء هنا ممكن تبقى غرفة آه لو دخلنا الحمام اللي من الجنب ده تبقى غرفة بالدريسنج روم غرفة كبيرة جدا وميزة بقى ان هنا ان احنا مش مجروحين نهائي شارع شهاب شايفينه والمساحة كبيرة ودي مساحة الغرفة من الناحيه دي بعد كده بنرجع لطرقه التوزيع الرئيسيه طبعا احنا عندنا شايفين في وشنا مساحته قد ايه بنخش هنا نلاقي حمام حمام كبير في بني ادم وفي الغاز ميزه ان الغاز واصل لكل الحمامات فالتقسيمه بتاعتها جميله جدا بعد كده بنخش لطرق التوزيع ثانيه اللي هي الكبيره دي اللي احنا فيها وفيها عدد غرفتين دي الغرفه الثالثه دي الغرفه الرابعه ودي خامس غرفة عاملة زي الجناح كبيرة جدا، هنطلع بعد كده على التراث هنتفرج عليه بره، التراث بقى مهول جدا مش عايز اقول لكم المساحة لما تشوفوها جميلة جدا. هنطلع للتراث طبعا التراث بيتعمل له حاليا تنظيف وفي الصرف بتاعه. ميزة أجيب لكم المساحة بالكامل ميزة مساحة الطراز جميلة جدا وميزة ان احنا مش مجروحين خالص الفيو بانوراما مفتوح طبعا لو اتعملت هنا برجولة بتقفيلة جميلة جدا هيبقى قاعدة ملهاش حل